Καλώς ήρθατε και πάλι. Επιστρέφουμε με αυτό το μάθημα να δούμε τι είναι χάρτης καρνό, πώς μπορούμε αυτό να τον εξοποιήσουμε για να απλοποιήσουμε τις συναρτήσεις μας. Θα χωρίσουμε αυτό το κομμάτι σε τρία σκέλη, πώ μπορούμε να βάλουμε μέσα του άσου το χάρτη καρνό, τι σημαίνει γειτονικά κελιά και πώ τελικά μπορώ να τα συνδυάσω όλα αυτά ώστε να ε, απλοποιήσω τη συνάρτησή μου. Αν έρχεσαι πρώτη φορά στο κανάλι και σου αρέσει αυτό που βλέπει, τότε μπορεί να κάνει από κάτω subscribe και να κάνει like στο βίντεο και αν έχει κάποιε απορίε φυσικά να αφήσει τα σχόλιά σου για να μπορέσω να απαντήσω και να σε βοηθήσω ακόμα καλύτερα. Μην σε καθυστερώ λοιπόν άλλο, πάμε κατευθείαν να μπούμε στο ψητό. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τι βάσει. Όπω υπάρχουν συναρτήσει 2, 3 και 4 μεταβλητών, έτσι υπάρχουν και χάρτε καρνό με 4, 8 και 16 κιλιά αντίστοιχα. Στο μάθημα αυτό θα εστιάσουμε σε συναρτήσει 3 και 4 μεταβλητών. Πάμε στα κατασκευαστικά πρώτα. Έστω συνάρτηση λοιπόν με 3 μεταβλητέ, χιψιζέντ, η οποία αντιστοιχεί σε πίνακα καρνό με 8 κελιά. Θα έχει 2 γραμμέ και 4 στήλε. Θα λέμε ότι οι γραμμέ αντιστοιχούν στην πιο σημαντική μεταβλητή, δηλαδή χ, και θα του μειώνει πάνω αριστερά. Ενώ οι στήλε αντιστοιχούν στι λιγότερο σημαντικέ μεταβλητέ, δηλαδή ψιζέντ. Μπροστά στι γραμμέ θα σημειώνει 0 και 1. Αυτέ οι τιμέ αντιστοιχούν στην τιμή τη μεταβλητή χ. Δηλαδή θα λέμε ότι στην πρώτη γραμμή η μεταβλητή χ παίρνει την τιμή 0. Και στη δεύτερη γραμμή η μεταβλητή χ παίρνει την τιμή 1. Αντίστοιχα, πάνω από κάθε στήλη θα σημειώνει τα διαδικά 0 0, 0 1, 1 1 και 1 0. Προσοχή. Η σειρά δεν είναι η συνηθισμένη αλλά είναι κατά αγκαρύ. Δηλαδή, αν τα σκεφτεί στο δεκαδικό, είναι 0, 1, 3, 2 αντίστοιχα. Έχει λοιπόν ένα δίπito για κάθε στήλη. Το πρώτο μπίτ αντιστοιχεί στη μεταβλητή ψ και το δεύτερο στη μεταβλητή ζ. Θα λέμε δηλαδή ότι η τέταρτη στήλη, για παράδειγμα, δηλαδή 1, 0, θα σημαίνει ότι η μεταβλητή ψ παίρνει την τιμή 1, ενώ η ζ την τιμή 0. Βγάζει νόημα. Τώρα. Κάθε γελί, αν το σκεφτεί, σαν σταυρόλεξο, θα σου δίνει και έναν ελαχιστόρο. Για παράδειγμα, δες το πάνω αριστερά και λέει. Το χ παίρνει την τιμή 0, το ψ παίρνει την τιμή 0 και το ζ παίρνει την τιμή 0. Άρα όλα μαζί είναι το 0, 0, 0, δηλαδή ο ελαχιστόρο μη 0 ή ακόμα καλύτερα σκέτο 0. Αντίστοιχα, αμέσως δεξιά είναι το χ ίσο με το 0, το ψ ίσο με το 0 και το ζ ίσο με 1. Άρα όλα μαζί είναι το 001, δηλαδή ο ελαχιστόρο μ1 ή σκέτο 1. Πιο δεξιά έχει χίσο με 0, ψιζέντ ίσαμε 1-1. Άρα όλα μαζί είναι το 0, 0 1, δη, δηλαδή ο ελαχιστόρο μ3 ή, δηλαδή, ή σκέτο 3. Πιο δεξιά είναι χίσο με 0 και ψιζέντ ίσαμε 1-0. Άρα 0-10, δηλαδή μ2 ή σκέτο 2. Πάμε στο κελίτρο ακατά αριστερά. Εκεί έχει χίσο με 1 και ψιζέντ ίσο με 00. Δηλαδή 1 0 0 0 0 4 4. Πιο δεξιά έχει 101, δηλαδή 5. Πιο δεξιά ακόμα έχει 111, άρα 7. Και τέρμα δεξιά είναι 1 1 0, δηλαδή 6. Άρα τι κρατάμε εδώ, ότι κάθε κελί αντιστοιχεί σε έναν ελαχιστόρο, σε μία γραμμή στον πίνακα λυθία. Τι θέσει καλό να τι μάθει απ' έξω για να μην ταλαιπωρήσει τη συνέχεια. Τι είδε λοιπόν μέχρι τώρα, είδες πώς μπορώ να αντιστοιχίσω τις γραμμές από τον πίνακα αληθεία σε κελιά μέσα στο χάρτη καρνό. Το σημαντικό είναι να καταλάβεις ότι αυτό θα επιταχύνει πάρα πολύ τη διαδικασία και θα σε βοηθήσει στη συνέχεια, ώστε να το κάνεις πάρα πολύ γρήγορα και να μην χάνεις χρόνο όπως στην αρχή σου έδειξα με τη μορφή του Σταύρο Προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Έστω λοιπόν, τώρα στην άρτησή μα ότι είναι ίση με σίγμα 0145. Τον πίνακα αληθεία σε αυτό το σημείο ξέρει προφανώ πώ να τον κατασκευάσεις. Αυτό τώρα είναι ίσο δύναμο με τον οχτάρι χαρτη καρνό, ο οποίο έχει άσου στις σωστέ θέσει. Άρα, θέση 0, 1, 4 και 5. Η σωστή τοποθέτηση των άσων στου χάρτε καρνό είναι το α και το ω, οπότε μεγάλη προσοχή. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι η γειτονική άση. Χωρί αυτό, πραγματικά δεν μπά που δεν μπάσει πουθενά, δεν πα προθενά. Αν δεν μάθεις δηλαδή ποια κελιά είναι γειτονικά με ποια, ποιε ομάδε κελιών είναι γειτονικά με ποιε ομάδε, τότε δεν έχει κανένα νόημα να προχωρήσει παρακάτω και να μιλήσουμε για απλοποίηση με χρήση χάρτη καρνό. Πάμε λοιπόν κατευθείαν να γνωρίσουμε ποια είναι τα γειτονικά κελιά. Σε χάρτε καρνό τριών μεταβλητών και τεσσάρων μεταβλητών. Πάμε κατευθείαν μέσα. Θα τοποθετήσουμε τώρα μέσα στα κελιά τις αντίστοιχε θέσει για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την συνέχεια. Οπότε πρώτη γραμμή είναι 0, 1, 2, 3 και δεύτερη γραμμή είναι 4, 5, 6, 7. Προσοχή μην ξεχνάς αυτό το αλματάκι που γίνεται λόγω του κώδικα gray. Ωραία. Ποια κελιά είναι γειτονικά τώρα και ποια δεν είναι. Πάμε στα εύκολα. Το κελί 0 με το κελί 1 θα τα λέμε γειτονικά. Όπως και το 1 με το 3. Ή το 3 με το 7. Το ίδιο με το 3 και το 2. Και ούτω Οριζόντια και κάθετα με λίγα λόγια. Πάμε λίγο πιο βαθιά. Θα λέμε ότι το 0 και το 5 δεν είναι γείτονε. Το 4 με το 1 δεν είναι γείτονε. Δεν υπάρχει δηλαδή η έννοια τη γειτονικότητα σε διαγώνια κελιά. Τέλο, στου χάρτε καρνό υπάρχει η έννοια τη αναδίπλωση του χάρτη. Θα λέμε λοιπόν ότι το 0 και το 2 είναι γείτονε. Όπω και το 4 με το 6 επίση. Αυτά για τη γειτονικότητα με μεμονωμένων κελιών. Υπάρχει και η έννοια τη γειτονικότητα των ομάδων. Γενικά οι ομάδες στους χάρτες περιέχουν μέσα τους κελιά, τα οποία σε πλήθος θα είναι πάντα δύναμη του 2. Άρα θα έχουμε ομάδες με 1 κελί, με 2 κελιά, με 4, με 8 κτλ. Τώρα καλύψαμε την πρώτη περίπτωση. Πάμε τώρα να δούμε λίγο γείτονε ζευγαριών. Έστω ότι έχεις ένα ζευγάρι τώρα, π.χ. το 0 με το 1. Αυτό το ζευγάρι έχει γειτονικά ζευγάρια. Το ένα ζευγάρι είναι το 4-5 και το άλλο είναι το 3-2. Άλλο ένα παραδείγμα. Έστω ότι έχει το ζευγάρι 3-7. Αυτό το 3-7 έχει γειτονικό ζευγάρι το 2-6. Όπω επίση και το 1-5. Ένα τελευταίο αν και νομίζω πω το έχει πιάσει. Έστω ότι έχουμε το ζευγάρι 1-3. Το ζευγάρι 1-3 έχει γειτονικό ζευγάρι το 5-7. Όπω επίση και το 0-2. Τέλο, μπορεί να έχει ομάδε από 4 κελιά τα οποία έχουν γειτονικέ τετράδε. Έστω ότι έχουμε λοιπόν την ομάδα 0-1-3-2. Τότε αυτή έχει μια γειτονική τετράδα και είναι φυσικά η 4-5-6-7. Φυσικά όλα αυτά που κάναμε δεν έχουν ακόμα νόημα, σου υπόσχομαι όμω πω θα αποκτήσουν παρακάτω που θα μιλήσουμε για την απλοποίηση. Ας αφιερώσω λίγο χρόνο κάνοντας την ίδια κουβέντα με χάρτη καρνό τεσσάρων μεταβλητών. Οι γείτονε του 13 είναι πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, ο 5, ο 9, ο 15 και ο 12 αντίστοιχα. Οι γείτονε του 9 τώρα είναι ο 13, ο 11, ο 18 και ο 1 λόγω αναδίπλωσης του χάρτη. Τέλος, οι γείτονε του 10 είναι ο 14, ο 11, ο 2 λόγω αναδίπλωσης του χάρτη και ο 8, πάλι λόγω αναδίπλωσης του χάρτη. Ας δούμε τώρα ένα με γειτονικά ζευγάρια. Έστω ότι έχουμε το ζευγάρι 8-10. γειτονικά του είναι το 9-11, το 12-14, αλλά και το 0-2. Νομίζω ότι έχει πιάσει το νόημα, οπότε κάπου εδώ θα σταματήσω. Πάνω σε αυτά που είπαμε τώρα, θα πατήσει το επόμενο και ίσως πιο σημαντικό κομμάτι για τους χάρτες καρνό ή απλοποίηση. Μην σταματάς τώρα, προχωράμε παρακάτω. Δυστυχώς δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, γιατί είπα ψέματα. Έχουμε ακόμα να δούμε... Πώ μπορώ να πάρω τι τέλειε ομάδε. Θέλω να πάρω τι καλύτερε δυνατέ ομάδε, του πρώτου συνεπαγωγού, όπω λέμε. Γιατί χωρί αυτό δεν θα μπορέσω να πετύχω τη βέλτιστη απλοποίηση, απλά θα πετυχαίνω κάτι το οποίο δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Είναι σημαντικό λοιπόν για να πάρω την καλύτερη απλοποίηση να μάθω πώ μπορώ να παίρνω τη βέλτιστη ομάδα, έτσι, με αυτού του άσου που μου δίνονται μέσα στο χάρτη. Πάμε πίσω στην οθόνη. Έχει μάθει πώ να τοποθετεί του άσου μέσα στο χάρτη σου και έχει μάθει τι σημαίνει γειτονικότητα κελιών μέσα σε αυτόν. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για το επόμενο βήμα, του πρώτου συνεπαγωγού. Τι είναι και πώ θα του βρίσκει. Κατευθείαν παράδειγμα, έστω συνάρτηση F3 με χιψιζέντ, που είναι ίση με σίγμα 1, 2, 3, 5 και 7. Α τοποθετήσουμε του άσου μέσα σε ένα χάρτη καρνό. Θυμίζω τι θέσει πρώτα. Πρώτη γραμμή 0, 1, 2, 3. Και δεύτερη γραμμή 4, 5, 6, 7. Μην ξεχνά το αλματάκι που γίνεται εκεί. Πάμε να φτιάξουμε τον πίνακά μα τώρα. Δύο ραμές. Και 4 στήλε. 0 0, 0 1, 1, 1, 1, 0 για τι στήλε και 0 1 για τι γραμμέ. Χ για τι γραμμέ, αντί για τι στήλε. Βάζουμε λοιπόν του άσου τώρα 1, 2, 3, 5 και 7. Μέχρι εδώ, τίποτα καινούριο. Πρώτη συνεπαγωγή λοιπόν. Τι είναι, θεώρησε του πρώτου συνεπαγωγού ω τι καλύτερε δυνατέ ομάδε που μπορεί να φτιάξει με του άσου του χάρτη, έχοντα τη δυνατότητα να του επαναχρήσιμοποιήσει, όλε φορέ θέλει. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη τώρα. Α διαλέξουμε ένανά στην τύχη. Έστω αυτόν πρώτη γραμμή δεύτερη στήλη. Το νούμερο 1 δηλαδή. Τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε γι' αυτόν. Α ξεκινήσουμε με ζευγάρωμα. Μπορεί αυτό ο μοναγικό άσο που εξετάζουμε να ζευγαρωθεί με γειτονικό άσο. Ναι μπορεί. Συγκεκριμένα έχουμε και δύο επιλογέ. Μπορεί με τον 3, μπορεί και με τον 5. Τυχαία λοιπόν διαλέγω τον 5 οπότε έχουμε το πρώτο 1 ένα-5. Τώρα, μπορεί αυτό το ζευγάρι το 1-5 να γίνει τετράδα. Ναι μπορεί. Μαζί με το γειτονικό του ζευγάρι 3-7. Οπότε έχουμε την τετράδα 1-3-5-7. Μπορεί τώρα αυτή η τετράδα να γίνει οκτάδα. Όχι! Ε, κάπου εδώ σταματάσει. Η τετράδα που έχει φτιάξει θα λέμε ότι είναι πρώτο συνεπαγωγό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο για αυτήν. Τέλεια. Ένα άσο όμω δεν έχει μπει ακόμα σε ομάδα. Α τον δούμε. Είναι ο 2. Τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε γι' αυτόν τώρα. Α ξεκινήσουμε πάλι με ζευγάρομα. Υπάρχει γειτονικό άσο που μπορεί να ζευγαρωθεί. Ναι, υπάρχει ο 3. Μα τον έχω χρησιμοποιήσει σε άλλη ομάδα. Δεν πειράζει καθόλου. Α συμμετέχει και σε 2 και σε 3 και σε 103 ομάδε. Τον επαναχρησιμοποιεί. Οκ. Έχουμε λοιπόν το ζευγάρι 3-2. Μπορούμε να το κάνουμε τετράδα. Όχι. Άρα το ζευγάρι αυτό είναι πρώτο συνεπαγωγό και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτόν. Οπότε για να ανακεφαλαιώσουμε. Η συνάρτηση που μα δόθηκε είχε 5 ελαχιστόρου. Του βάλαμε σε έναν χάρτη καρνό και από εκεί καταλήξαμε σε 2 πρώτου συνεπαγωγού. Μία τετράδα και ένα ζευγάρι. Καταλαβαίνω ότι συνεχίζουν και δεν βγάζουν νόημα όλα αυτά, αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά, υπομονή. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα ακόμα με συνάρτηση τεσσάρων μεταβλητών. Έστω λοιπόν η συνάρτηση F, H, C, z w, που είναι ίση με σίγμα 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 και 14. Θυμίζω τις θέσει πρώτα. Πρώτη γραμμή 0, 1, 2, 3. Δεύτερη γραμμή. 4, 5, 6, 7. Τέταρη γραμμή 8, 9, 10, 11 και τρίτη γραμμή 12, 13, 14 και 15. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα 1εξάρι πίνακα, 4 γραμμέ, 4 στήλε. Και πάμε να βάλουμε του ελαχιστό. Πρώτη γραμμή, 0, 1, 2. Δεύτερη γραμμή, 4, 5, 6. Τέταρη γραμμή, 8 και 9. Και τρίτη γραμμή: 12, 13 και 14. Πάμε τώρα για πρώτου συνεπαγωγού. Διαλέγω τυχαία έναν άσο έστω τον 9. Τι καλύτερο μπορώ να κάνω για αυτόν, για να μην το κουράζουμε πολύ, δε στο καλά και παρατήρησε ότι μπορεί να κάνει μία οχτάδα. Αν ακόμα δεν σου είναι ξεκάθαρο, τότε χτίστο όπω το κάναμε πριν λίγο. Αυτή η ομάδα όμω είναι πρώτο συνεπαγωγό. Μένουν τρει άσοι που δεν έχουν μπει ακόμα σε ομάδα. Α πάμε στον 2, πάνω δεξιά. Τι καλύτερο μπορεί να κάνει για αυτόν. Μπορώ να τον ομαδοποιήσω με τον από κάτω, τον 6 δηλαδή, αλλά μπορώ και με του δύο απέναντι ταυτόχρονα, τον 0 και τον 4, και να φτιάξω μια τετράδα. Δεν πειράζει, ξαναλέω, που χρησιμοποιεί άσου που έχουν ήδη μπει σε ομάδα. Η τετράδα αυτή είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να έχω, οπότε να και ο επόμενο πρώτο είναι παγωγό. Ένα άσο έμεινε μόνο του, ο 14. Μπορεί να τον βάλει μαζί με τον από πάνω, τον 6 δηλαδή, και του δύο απέναντι, τον 4 και τον 12. Και θα έχει μια τετράδα ακόμα. Όλοι οι άσοι είναι μέσα σε ομάδες, οπότε τέλος. Άρα, με τη συνάρτηση που σου δόθηκε, έφτιαξες 3 πρώτους συνεπαγωγούς, μια οκτάδα και δύο τετράδες. Ελπίζω ο ενθουσιασμός σου να είναι σαν τον δικό μου. Σε λιγάκι θα έρθει το κλείσιμο. Θα μάθουμε να πλοποιούμε συναρτήσει με χρήση του χάρτη, βάζοντας λειτουργία ό,τι μάθαμε μέχρι τώρα. Έχει όλα τα εργαλεία έτοιμα. Έχει δει τι είναι χάρτη καρνό. Έχουμε δει πώ τοποθετούμε του άσου μέσα στο χάρτη καρνό. Τι σημαίνουν γειτονικά κελιά και το πώ αυτά συνδυάζονται ώστε να παράξουν του πρώτου συνεπαγωγού. Πάμε τώρα λοιπόν να τα συνδυάσουμε όλα αυτά και να δούμε πώ απλοποιείται τελικά μία συνάρτηση. Έστω η συνάρτηση F, Z, ίσον σίγμα 5,7. Φτιάχνουμε το χάρτη μα. Δύο γραμμέ, τέσσερι στήλε. Τοποθετούμε τις ελαχιστόρου μέσα στο χάρτη. Είναι ο 5 και ο 7. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε εδώ είναι ένα τετριμένο ζευγάρι. Μέχρι εδώ τα έχουμε ξαναδεί πώς κάνουμε την απλοποίηση τώρα. Κάθε ομάδα που φτιάχνουμε βρίσκεται σε κάποιες γραμμές και σε κάποιες στήλε. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι στη δεύτερη γραμμή και από στήλες είναι στη δεύτερη και στη τρίτη. Ας ξεκινήσουμε από τις γραμμές. Στη δεύτερη γραμμή που είναι η ομάδα μας το χ έχει την τιμή 1. Και όπως έχουμε πει όταν είναι 1 το τι μεταβλητή εμφανίζεται κανονικά άρα χ. Τώρα, δεύτερη και τρίτη στήλη. Α ξεκινήσουμε με το ψ. Το πρώτο από τα δύο bit, δηλαδή. Στη δεύτερη στήλη το ψ είναι 0. Ενώ στην τρίτη, το ψ είναι 1. Θα θυμάσαι ότι όταν η μεταβλητή δεν παραμένει σταθερή σε όλη την έκταση τη ομάδα, τότε δεν θα συμμετέχει και στην απλοποίηση. Εδώ δηλαδή που το ψ έχει άλλη τιμή στη δεύτερη στήλη και άλλη τιμή στην τρίτη, δεν θα συμμετέχει στην απλοποίηση. Πάμε για το ζ. Το ζ στη δεύτερη στήλη είναι 1 και στην τρίτη είναι πάλι 1. Και όπω έχουμε πει, όταν είναι 1, τότε η μεταβλητή εμφανίζεται κανονικά, άρα z. Οπότε έχουμε χ από τι γραμμέ και Z από τι στήλε. Θα ενώνει γραμμέ και στήλε με end, άρα η μπουλπα αντιστοιχεί στο ζευγάρι μα θα είναι χζ. Πάμε σε επόμενο παράδειγμα τώρα. Δίνεται ο χάρτη με του άσου μέσα. Α ξεκινήσουμε με τον άσο τέρμα δεξιά κάτω. Τον 6 δηλαδή. Τι καλύτερο μπορεί να κάνει για αυτόν, έστω ότι τον ζευγαρώνει με τον 7 στα αριστερά του. Δεν μπορούμε να κάνουμε τετράδα. Οπότε προχωράμε παρακάτω. Μένουν δύο άσοι που δεν είναι σε ομάδα. Πάμε στον 2 πάνω δεξιά. Τι καλύτερο μπορεί να κάνει, το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι ένα ζευγαράκι με τον 6 από κάτω. Μένει ο 5. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει με τον 5 είναι να το ζευγαρώσει με τον 7 δεξιά του. Τεράστια προσοχή εδώ. Δυστυχώ, οι ομάδε που έχω φτιάξει δεν είναι όλε πρώτε στην επαγωγή. Παρατήρισε ότι το κόκκινο ζευγάρι που φτιάξαμε τελικά είναι περιττό. Τι σημαίνει περιττό. Σημαίνει πω, αν το βγάλω. Οι άσοι του χάρτη παραμένουν μέσα σε άλλε ομάδε. Δεν μένει κάποιο εκτό. Θα θυμάσαι λοιπόν πάντα να κάνει τι ομαδοποιήσει με μεγάλη προσοχή, γιατί κρύβονται τέτοιου τύπου μυστικά και παγίδε. Μένουν δύο ζευγάρια λοιπόν τελικά. Πάμε για απλοποίηση. Α πάμε για το ζευγάρι 2-6. Από γραμμέ βρίσκεται στην πρώτη και στη δεύτερη. Το χ στην πρώτη γραμμή είναι 0, ενώ στη δεύτερη είναι 1. Άρα δεν θα συμμετέχει στην απλοποίηση. Αποστείλει τώρα. Βρίσκεται μόνο στην τέταρτη. Εκεί το ψ. Είναι 1, άρα ψ, και το ζ είναι 0, άρα ζ τόνος. Οπότε η μπουλ που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ζευγάρι είναι ψ ζ τόνος. Πάμε τώρα στο άλλο ζευγάρι. Το είδαμε και πριν λίγο. Είναι δεύτερη γραμμή, το χ είναι ίσο με 1, άρα χ, και δεύτερη και τρίτη στήλη, όπου το ψ αλλάζει, άρα δεν συμμετέχει στην απλοποίηση, και το ζ που παραμένει σταθερό με τιμή 1, άρα ζ. Άρα η μπουλ που αντιστοιχεί στο ζευγάρι είναι χ ζ. Οπότε έχει ψιζέντ τόνο από το πρώτο ζευγάρι και χιζέν από το δεύτερο. Τι διαφορετικέ ομάδε που προκύπτουν από το χάρτη θα τις ενώνει με όρα. Οπότε η απλοποίηση τη Οπότε η συγκεκριμένη F θα είναι ψιζ, τόνο και χιζέντ. Θα λέμε γενικά ότι οι απλοποίηση συναρτήσεων με χάρτη καρνό δίνουν το βέλτιστο άθροισμα γινωμένων που θα μπορούσε να έχει. Προχωράμε σε επόμενο παράδειγμα. Εδώ εύκολα μπορεί να παρατηρήσει ότι μπορεί να φτιάξει μια τετράδα και τελείωση. Οπότε πάμε για απλοποίηση. Η τετράδα μα βρίσκεται και στι δύο γραμμέ. Άρα το χ δεν παραμένει σταθερό. Οπότε δεν συμμετέχει και στην απλοποίηση. Η τετράδα βρίσκεται στην δεύτερη και στην τρίτη στήλη. Το ψ στην δεύτερη στήλη είναι 0, ενώ στην τρίτη είναι 1. Δεν παραμένει σταθερό δηλαδή, οπότε δεν συμμετέχει και στην απλοποίηση. Τέλο, το ζ παραμένει σταθερό στην δεύτερη και στην τρίτη στήλη με τη μη 1. Άρα η μπουλ που αντιστοιχεί στην τετράδα μα είναι ζ. Πάμε παρακάτω. Εδώ πολύ γρήγορα αναγνωρίζει ότι μπορεί να φτιάξει μια οχτάδα που περιέχει όλου του άσου. Αυτό κάνει κατευθείαν ένα, χωρί να κάνουμε καμία ανάλυση. Πρόκειται για συνάρτηση που έχει άσου στην πραγματικότητα σε όλε τι γραμμέ στον πίνακα λυθία. Μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, σωστά. Πάμε να παίξουμε λίγο και με 16 πίνακα. Α ξεκινήσουμε εδώ με την εύκολη τετράδα στην τρίτη γραμμή. Για του άσου στην τέταρτη γραμμή μπορούμε να φτιάξουμε άλλη μια τετράδα. Και για τον άσο που μένει μπορούμε να τον ζευγαρώσουμε με τον αποκάτο. Η τετράδα τη τρίτη γραμμή τώρα έχει χ και ψ ίσο με 1, άρα χψ. Ανήκει επίση και στι 4 στήλε, πράγμα το οποίο σημαίνει πω ούτε το Z ούτε το W παραμένουν σταθερά σε όλη την έκταση τη ομάδα. Οπότε δεν συμμετέχουν και στην απλοποίηση. Άρα η μπουλ που αντιστοιχεί στην τετράδα μα είναι χψ. Πάμε στην επόμενη τετράδα. Αυτή είναι τρίτη και τέταρτη γραμμή. Το χ παραμένει σταθερό με τιμή 1, άρα χ, ενώ το ψ αλλάζει. Οπότε δεν συμμετέχει στην απλοποίηση. Αποστήλε τώρα, είμαστε δεύτερη και τρίτη, όπου το Z αλλάζει, οπότε δεν συμμετέχει στην απλοποίηση, ενώ το W παραμένει σταθερό με τη μη 1, άρα W. Οπότε η μπουλ που αντιστοιχεί στην τετράδα μα είναι ΧW. Πάμε τώρα για το ζευγαράκι. Είναι δεύτερη και τρίτη γραμμή. Το Χ αλλάζει, άρα δεν συμμετέχει στην απλοποίηση, και το Ψ παραμένει σταθερό με τη μη 1, άρα Ψ. Αποστήλει έχουμε μόνο την τρίτη, όπου και το Z και το W είναι ίσα μένα. Οπότε, ZW. Άρα η μπουλπαντιστική στο ζευγάρι μα είναι w. Αυτό ήταν. Τέλο. Αυτό είναι το βέλτιστο άθρισμα γινωμένων, είπαμε. Επόμενο παράδειγμα. Βλέπω τι γωνίες, οπότε αυτό είναι μια τετράδα. Για τον άσο νούμερο 4, μπορεί να κάνει άλλη μια τετράδα με τον από πάνω και του δύο απέναντι. Και μένει ο 7 που μπορεί να ζευγαρώσει με τον δεξιά του. Είμαστε έτοιμοι για απλοποίηση. Η πρώτη τετράδα είναι πρώτη και τέταρτη γραμμή. Το Χ αλλάζει, άρα δεν συμμετέχει στην απλοποίηση το ψ παραμένει σταθερό με τιμή μη 0 άρα ψη τόνος. Από στήλε είμαστε πρώτη και τέταρτη όπου το Z αλλάζει άρα δεν συμμετέχει στην απλοποίηση. και το W παραμένει σταθερό με τιμή μη 0 άρα W τόνος. Οπότε η bul που αντιστοιχεί στην τετράδα είναι ψιτόνο τόνος W τόνος. Πάμε στην άλλη τετράδα Είναι πρώτη και τέταρτη γραμμή. Το Χ παραμένει σταθερό με τιμή μη 0 άρα Χ τόνος και το Ψ αλλάζει άρα δεν συμμετέχει στην απλοποίηση. Αποστήλε είμαστε πρώτη και τέταρτη πάλι, άρα W τόνο, το είδαμε και πριν λίγο. Η μπουλ που αντιστοιχεί λοιπόν στην τετράδα αυτή είναι χ τόνος W τόνο. Τέλο, έμεινε το ζευγαράκι. Είναι δεύτερη γραμμή, άρα κατευθείαν χ τόνος ψ. Και αποστήλε είμαστε τρίτη και τέταρτη, όπου το ζ παραμένει σταθερό με τη 1, άρα ζ. Το W αλλάζει, άρα δεν συμμετέχει στην απλοποίηση. Οπότε η μπουλ που αντιστοιχεί στο ζευγάρι είναι χ τόνο ψ, ψ. Τελευταίο παράδειγμα με αδιάφορου όρου. Το μόνο πράγμα που αλλάζει εδώ είναι ο στόχο μα. Πρέπει όλοι οι άση να είναι μέσα σε ομάδε. Αν μπορεί όμω να φτιάξει μεγαλύτερη ομάδα χρησιμοποιώντα και αδιάφορου όρου, τότε είσαι υποχρεωμένο να το κάνει. Πάμε για τον άσο νούμερο 2. Εκ πρώτη όψεω, το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να ζευγάρει με τον από κάτω. Όμω αυτό μπορεί να γίνει τετράδα αν χρησιμοποιήσει και του δύο αδιάφορου όρου απέναντι. Βγάζει νόημα. Με την ίδια λογική έχουμε άλλη μία τετράδα που είναι η δεύτερη γραμμή. Και για τον άσο που έμεινε μόνο του ένα ζευγάρι με τον από πάνω. Το ότι κάποιο αδιάφορο όρο δεν έχει μπει σε ομάδα μα είναι παντελώ αδιάφορο. Μα ενδιαφέρουν μόνο η άση. Πάμε για απλοποίηση, λοιπόν. Η πρώτη τετράδα είναι πρώτη και δεύτερη γραμμή, όπου το χ παραμένει σταθερό με μη 0, άρα χιτώνο. Και το ψ αλλάζει, άρα δεν συμμετέχει στην απλοποίηση. Από στήλε, έχουμε πρώτη και τέταρτη, όπου το ζ αλλάζει και άρα δεν συμμετέχει στην απλοποίηση. Και το W παραμένει σταθερό με τη μη 0, άρα W τόνος. Οπότε η μπουλ που αντιστοιχεί στην τετράδα είναι Χ τόνος W τόνος. Επόμενη τετράδα είναι η δεύτερη γραμμή, άρα κατευθείαν Χ τόνος Ψ. Και τέλος το ζευγάρι είναι δεύτερη και τρίτη γραμμή, όπου το Χ αλλάζει, άρα δεν συμμετέχει στην απλοποίηση και το Ψ παραμένει σταθερό με τιμή 1, άρα Ψ. Από στήλε έχουμε μόνο την Τρίτη, οπότε κατευθείαν είναι ZW. Άρα η μπουλ που αντιστοιχεί στο ζευγαράκι μα είναι ψιζεσταμπλιο. Αν έχει τάση μέχρι εδώ, τότε συγχαρητήρια. Πραγματικά εύχομαι να μπορέσω να σου δείξω κάτι καινούριο έτσι και να έβαλε στη θέση του ε, πράγματα τα οποία είχε απορίε. Αν συνεχίζει να έχει οποιαδήποτε απορία για αυτά που έχουμε πει, τότε σε παρακαλώ πες το μου αφήνοντα κάποιο σχόλιο παρακάτω. Αν σου άρεσε αυτό που είδε, τότε σε παρακαλώ μπορεί να μου το δείξει κάνοντα subscribe κάτω δεξιά και ανοίγοντα τα notifications ώστε να βλέπει κάθε φορά που ανεβαίνει κάποιο καινούριο υλικό. Σε ευχαριστώ πολύ και τα λέμε στο επόμενο μάθημα.